Де б ти зараз не був і що б не робив, чи ти в су, чи в теробороні, знаю, ні, не щитом з собою закрив мої ночі і дні солоні. Я нарешті дізналася, що таке тил. Друга лінія. Ні, не від моря, а від пекла. Де тирса, уламки і пил, і ні, не повітря, а сморіт. Знаєш? Образ, де з в руках підперезана українка, Тепер не приміряє ні одна, ні одна українська жінка. Ось і все. Ні, не все. Бо мене гребе. Як ти граєшся із ворогами? Вони глохнуть і тонуть, як бачать тебе. В твоєму погляді криголами. Я напишу про тебе пісні і вірші. Ні, не пафосні, а від серця. Вороги потоптали, полягли. Порешити задав їм і маку, і перцю. Ти б, напевно, і сам не знав, якби не війна, Скільки в тобі є і відваги. Ні, не трохи, а до смерті жіноча душа Про тебе співатиме саги.